ما اهمني الشي الفيك او رول الاشرة وفتة باشرة ويدوس عليك نيجا اولو دو اس ويكم باك نيجا اولو دو اس ويكم باك دار ما خيانة الاشرة وان يو لسن زمن غدار اليوم اخوك بكره عدوك عيال الحرام كثر وطالع حولك يبيعك عشان جرعه يبيعك بس بخدعه نسي العشره عشان نزوه هذا مو تراك هذه غزوه يا خونه ما عاد في ابد رحمه قسم بيني وبينه الخبزة اتوقع مني الكثير وكان هذا عربون الصحبه رمى الخبزة كبل الملح في جروحي حياتي بعد صارت فرحه صاحبي لازم طعني عشرة سنين تضحيات كثيرة باعها عشان ليلى الأجر عليك يا بارينا اشتريت راسي عايش وحدي في اليخت في مارينا فيهم عبق يهود جحدونا بعد ما كانوا يغنوا بسامينا في بالك يدور يدور برضو في بالي لكن بعض الأمور تكون لفل عالي يوم مدبور يوم مسرور يوم مكسور يوم مجبور مرت أيام مشهور والله عالم بالتالي خلي الناس, الناس دير بالك كنت تحس انك لحالك انصحك انك تبقى لحالك اليوم الدق مع امي انا بكره الدق ترخي آنا صار نفسك تعيش برا مجرد درب التبانه اي انسان واي انسانه كان يوعدنا ما ينسانا ينسونا ونسيناهم ونسينا موعد دكانه كم صعب اليوم خوانه كم صاحب استغفانه كم صعب عشان صاحب اليوم مرمي في الزنزانه سجنت حروفي في الزنزانه وتفلتت كم فنانه انا اللي لسانه صانه لين تكسرت اسنانه But all i do is what you can be ترى ماي خيانة العشرة وأنا ماني قاعد اشرب لاني شاطب عليك